سيدتي سيدتي سيدتي سيدتي سيدتي سيدتي سيدتي سيدتي سيدتي سيدتي سيدتي سيدات سيدتي سيدتي سيدتي سيدتي سيدتي سيدتي سيدتي سيدتي سيدتي سيدتي و السيد مصبحين و تشريفا فالسيد مصبحين ليس عجيزا ما الكلمات للشكر والشكر والتقدير لها من أهم الأهرامات في القطاع الطبي والتنميه، لصفحات العائش معروف طبعا بامتداد خاصة للمستوى الجيراني، خبرت السيد إسماعيل منذ 2016 ولكن خبرته طبعا مدينة العائش والقطاع منذ قديم، زاوجها وضرها حتى آخر محط محط مصرية يعني في المديرية يزوج بين نمذجة الأحلام وديابطه احترام و... وهذا طبعاً يبدي هذا يبدي احترافية في الروضة مع مع الأمشيطة في الحياة المصرية بشكل عام ودي أعطيت العديد من التقدير في مدينة مديرة ولا يمكنني أن أشخصه ولا لأي أحد كمسؤول المديرية ان نتصور حياه البصير بجنود سيد فاذا ابصرته ابصرت وما أبصرت أبصرت أبصرت في في صحيح طبعا ان الانسان طبعا إن ماذا تراتبه؟ ماذا يبقى يذكر؟ فقط حسه وتكوينه وعلاقته لأننا في الواقع نحن في زمن تسرعت فيه الأحداث وتغيرت فيه ألصاق فيه إلى درجة أننا الشخص لم تعد تتعلم من تتعلم الوظيفي تتعلم المكان الذي ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم من تتعلم ان تتعلم من طريقة تفكيرك، تتعلم ان تتعلم ان الشخصي في قيمه في طبيعته في عطاءه ولازم زالت أوصل لهذا أنا شخصيا لا أستعين به وبقوة القانون وبقوة القيم أستعين به في المدير و السير طبعا كذلك نظير الوالد بشكل كبير المربي وعطاويا خروف و فنان إنسان يعرف ربه بشكل